חוויות של ניהול בתי משפט, אומר, זה התיק הקלאסי, התיק הקלאסי כדי להכניס גם אנשים לבצור. אומר, אני עולה על התיק, הראשון ברשימה, זה אדון דבי צהר, כמה, תמידי פשוט, הוא תזכירו את יודע הוא אומר אני עולה על התיק, הראשון ברשימה זה אדון דביץ זהיר כמה? במה? אם תזכירו את שמי בפניו הוא יפחק ויודע בך במשרד יש נספח 8 נספח 8 אומר זה מושגים שנעדלים ממנו זה מושג שאומר קבוצת רכושה אמורה להתנהל בצורה מסוימת חג 2, 3, 4 אי אפשר לנהל קבוצת רכישה? אם נספח 8 לא חתום נספח 8 מחייב את החברה נקרא לזה, וגם זה מושג שהתיידעתי אליו, שלנו מחייב קבלם בדרגה ג' מה זה אומר? זה מושגים. הפרויקט שלנו מחייב קבוצת אה, חברת שתנהל את ברמה מסוימת. לחברה הזאת נקריאה את היום שי דנן מראיוסי כהן. החתימה שלו שרוחתם חתימה שלו שרוחתם הוא, הוא בעצם אחראי על כלל הפרויקט מתחילתו לספרי. מתברר לצערנו שיש שבחתימה נוספת, כששמעתי את זה, הייתי מאוד כואב, אבל את האמת צריכה לאמר, יש, יש לנו בעיין, אומרת הבאת, אנחנו מדברים אמת, מה שחזרנו, אנחנו לא אנשי מחירות, זה הבעיין, אבל ששותפים בהגלה אחת. נתברר לנו שכול החתימה שלו היא בעצם על סעיף הנדסה בלבד. זהו. מרח סיכון אחראי על החלק ההנדסי וטו ל, וטו לא. אם המשפט הזה כל כך לא אוהב להגיד הוא כל כך חתום על כל נספח שמונה, ובין משהו מהצד, מופיע שהוא רק על האחרס מה זה נספח סודיגה? אתה עקשה להמשיך עם זהירה, בוא נגיד ככה, מאוד מעניין אותי לדעת אתה עקשה להמשיך עם זהירה עם נשכת תורכי הדין ומחזירו מה? אני רוצה לדעת מה אני אתה שמש sûה למש gelmiş את היוםам משכעת אורחי הדין 김הם הוא משכחת את חצי מיליון as aletokota 05.... לא מפחד ממך הוא עושה למשכה תעורורה דין הוא לאlectל moim כאלה בטע אז היא מאוד מעצבן אורחי דין80 Fengakis מיקל דברים! ו............. ובעצבן אותו יותר מבית משפט?? אני ליאם מאמין שמן relocחד ממך בית משפט הוא מוכлось וחוס לא לחולsterreich oikerit regresר כן כן אבל אתה עושה לו שם ראה שלא しい sales 닷 sost זה כאילו קדישו ביש תלונות קלפה זה מתצברנתו זה נורא מתצברנתו כן זה מתצברנתו זה מתצברנתו דרך להגביר אותך ל'affור ש automati, ו넌 תגמי שונת אפל. הם מרים תביעה, בסדר גדול מתורא, הם מרים אתה. זה לא קדאי לך אני לא מבין ש넌 משתלם רק לתביעה, זה מה אתה יצלח אם יזאת? הוא לא משתלם לך, הם מרים, הם מרים תביעה, הוא רבד על זה. אני יכול להגיד לך שהייתי מול ארקומן זה והוא מנהל מצא ומתן, ומה שאני הגעתי ובאתי לכאן לפני שזה יצא לדרך. אז קיים קרבה יותר... 100 אלף שקל הוא הולך לשלם שכר לאורך דין, כמורת שיירים של חומר אצל זעירה. פשוט כמיות. אתה אפילו לא מהבין מה בן אדם אחד. יש בן אדם אחד ששונא אותך עד אם אני לא יודע אפילו מה, מה יש לו. הוא פשוט עובד מהבוקר דלילי להילחם בך. אפילו אני, אני לא עושה כאלה דברים. הוא עובד, הוא פשוט עובד, הוא עובד 24 10, وي فيلي داوود ديراك של חומר אפילו אתה לא מובין מה זה קיבוץ אני יותר מזה הוא מחן עצמך כתב אפילו לא אסכנה לך את השם, להגיד לך איזה נצבח אותך ולא בא לי מזה ולא מקפץ לרيد אותך داوود אני אתמול הלכו לאורח דין אורח דין ואני אقول אגיד לך בן אדם שיבי של חומר לא מובין של חומר שיבי ש פשוט תספ לא רוצה נינו פרויקט תרים אני אני צעצוא עליך ופשוט יביא כמויות, כמויות של חומר, מתויחד, מתויחד, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים, ומותיקים. אham אמר לישאלתי, אמר לי אורחתי, זה אלתך שבוע. dam כי באנדאם זה יקרה על насים 50 מיליון ש"כ. ויא, אמר לי אני נותן לך זה סיכוי טוב, שיהי חייך כמה מיליונים. אמר לי אני על כל הרביות, אתה יחייך על שם טוב, שיזרק תאנשים, אתה יחייך על חומר הנזקקים כלהבקרים. טובים, אתה רוצה להתנהל בבית המשפט? אז אני לא לך לבית משפט. אני לי בעיה. אבל אהיה בזה. אני רוצה לומר לך משהו, הכסף יהיה אצלי. אני שמתי חפשי מיליון שקל, אני שמתי אצל עורך דין זעיר בנאמנות. כל חברי העברד עמותה נתנה לו חוראה פה אחד להחזיר לי את הכסף. זאת אומרת, הנהנים. אמרו לו, תחזיר את הכסף. הוא עדיין לא חייב להחזיר. הוא עדיין לא חייב, אוקיי. זה התברר, בסוף בבית המשפט זה התברר. הוא אומר, זה התיק הקלאסי, התיק הקלאסי כדי להכניס גם אנשים בבצעור. במידי מה אני? הוא אומר, אני עולה על התיק הראשון ברשימה, זה אדון